Лятка, привіт! У мене таке до вас повідомлення. Я зараз консервую майстерню і найближчими днями збираюся виїжджати з Києва. Знову почнеться моє життя в дорозі, яке не дозволяє мені особливо комфортно записувати вам уроки або якісь такі, знаєте, заплановані відео. Тому, якщо у вас раптом є запитання, які ви давно хотіли задати і стримувалися, про матеріали акварель або олію, про професію художника загалом, про навчання і процеси навчання. Будь ласка, задавайте мені їх під цим відео, а я потім буду їхати собі і потрошку відповідати на ці запитання.